Det ja, kærer altså godt. Kan du? Nu well, se, hvor søden er. Uh. Altså, jeg har prøvet det her masser af gange. Ej, hvor er det bare lille ulækkert. Det snarer lidt af killing. Det kan du ikke. Fint. Skal vi vade? Børn kan vide meget, men der er en grænse. I Danmark må du ikke vide om penge, hvis du er under 18. Sådan er spillereglerne.